На новорічну виставу привела двох синів переселенка з Херсона Катерина. Жінка з дітьми майже дев'ять місяців була під окупацією. Зараз виїхала через постійні обстріли з боку російських військ. Я привела двох синів Кирила і Артура. Ми приїхали з Херсону, були вісім з половиною місяців окупації, але вже знаходимося місяць Миколаєві. Нам дуже подобається, ще на канун Нового, Нового року. Студентський театр «Покоління» в евокуаційному центрі Червоного Христа показав інтерактивну виставу для дітей-переселенців. Сьогодні ми дуже радо представляємо дітлахам, що для нас особливо важливо і нас тішить, що це дітлахи-переселенці, ми саме їм даруємо святковий настрій. Зараз у нас вже нова вистава, вистава орієнтована на дітлахів до новорічних різдвяних свят. Це вистава з егровою програмою. Разом із казковими персонажами діти грали та танцювали. Ми пропонуємо цю виставу як таку, знаєте, Інтерактивне як клуб, Ігри, звісно, зимового напряму, це і ігри в сніжки, це і гра, яка називається зимове-снігове простирадло. Це такі ігри, знаєте, які традиційні, новорічні ігри, які розраховані на різні категорії дітлахів. Актори студентського театру вже показали виставу в школі-інтернаті номер 3 де також проживають переселенці з Миколаївщини та Херсонщини. Півтори години веселих ігор з улюбленими казковими персонажами допомагають дітям відволіктись, розповідає акторка Єлизавета. «Працюємо взагалі в подібних місцях інтернату, до цього ми в третьому інтернаті, зараз у сьомому інтернаті. Це ігрова вистава для дітей, новорічна. Персонажі тут багато цікавих, наприклад, пепідов панчока, також буде джин, згуренька, дітям, як і всім дорослим, взагалі всім людям, дуже потрібна бути підтримка у цей дуже складний час. І в той момент, коли діти сидять на цих виставах, грають разом з акторами, вони відволікаються від цього, цього жаху. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.